Élményekben gazdag hosszú hétvégére, vagy tartalmas kulturális körutazásra vágysz? Bepillantanál egy nyüzsgő nagyváros temperamentumos életébe, kipróbálnád a mediterrán ízeket, a jellegzetes déli tájak szépségében gyönyörködve? Indulj el! Vára látnivaló déleurópában az IBUSZAL, várunk több mint 90 szervezett utazásunk valamelyikén.